Δεν είμαι εδώ για να αλλάξω γνώμη σε κάποιον αρνητικό. Επίσης, κάτι άλλο που διδάσκω είναι το να λέμε πρώτοι όχι. Όταν βλέπω κάποια αντίσταση, συχνά λέω πρώτος όχι. Δηλαδή, παίρνω τηλέφωνο ή στέλνω μήνυμα για να προσκαλέσω κάποιον για την επιχειρηματική μου ευκαιρία. Αν εκεί αρχίζει να βγάζει αρνητισμό, του τύπου «Α, τι είναι αυτά» και «Τα ξέρω εγώ αυτά» και πήγε ξέμπληξε με πυραμίδε. Και διάφορα άλλα τέτοια. Εντάξει, ημένα δεν μου τα λένε αυτά τόσο συχνά. Βασικά, σπάνια μου τα λένε. Δεν θυμάμαι την τελευταία φορά που μου, είναι, που μου είπε κάποιο κάτι τέτοιο. Αλλά αν σα πούν κάτι τέτοιο, έναν αρνητισμό δηλαδή, τότε μπορώ να του πω το εξή. Ξέρει κάτι. Μάλλον έκανε λάθο σε πειρά. Μάλλον δεν είναι για σένα. Τουλάχιστον έχει τώρα. Έχω ένα άλλο τηλεφώνημα. Πρέπει να σε αφήσω. Τα λέμε. Γεια. Και το κάνω αυτό χωρί να δείξω κάποια ενόχληση. Γιατί όντω δεν ενοχλούμε, Απλά λέω πρώτο όχι. Και λέω πρώτο αντίο. Να μάθω να λέω πρώτο όχι όταν έχω απέναντί μου έναν πολύ αρνητικό, έχω έναν, αυτούς που τους ονομάζω εμετικούς. Διότι δηλαδή, και να τους πει, σου κάνεις μία πρόταση για να ε, βελτιώσουν την οικονομικά τους και σου λέει δηλαδή, «Ε, ρω αυτό, έτσι. αυτή η εμετική λοιπόν, αν σας έναν εμετικό λέω πρώτος όχι. Δεν είμαι εδώ για να αλλάξω γνώμη σε κάποιον αρνητικό.